Сьогодні перший робочий день Людмили Ігнатюк. Жінку перевели сюди працювати з іншого Миколаївського відділення «Укрпошти». В нашому відділенні на даний момент працюють 4 людини. Два оператора, два почтальйони. Це оператори і почтальйони. Звичай, ще начальник і заміститель. 6 чоловік. Выдаем пенсию, выдаем коммунальные, проводим коммунальные, выдаем посылки, отпринимаем посылки, отправляем посылки за границу, продаем сопутствующие товары почтовые, то есть марки, конверты, рекламную продукцию. Зараз у Миколаєві продовжують працювати 90 відділень. На Миколаївщині, включаючи місто, працюють 87 відсотків, говорить директор Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Єгор Косоруков. 90 відсотків наших працівників – це жінки. Чи поїхали, в тому числі, наші співробітники до більш безпечних міст на їх погляд? Так. Ми продовжуємо поки що це відчувати, але є… Певні люди, які переїхали з інших місць, є наші співробітники, яких ми переводимо на інші, можливо, посади. Відділення «Укрпошти» продовжують працювати і на окупованих територіях Миколаївщини та інших територіях країни. Херсоні декілька тисяч людей отримали пенсії, тому ми розуміємо… М? На Миколаївщині а на просто коментувати не буду, деякі речі ми не коментуємо, але ще раз, заведення Укрпошти, навіть окуповані територія це наші громадяни. Ми змогли за квітень доставити 90% пенсії в руки, в руки, в руки 90% пенсії, тобто і на Миколаївщині, і по всій країні». Нові відділення в Миколаєві планують відкривати і надалі, в якому саме місці поки не розголошують. Будемо дивитися там де, люди. Ну, тобто там, там, де не вистачає відділень, або там, де ну, ви краще знаєте, де у вас зараз мешкають люди, да, де зосереджена більша кількість людей. Тому ми за цим будемо слідкувати, щоб максимально оперативно, ну і приміщення треба да, знайти, стройматеріали, теж іноді питання. Але ще раз план зробити так, щоб Миколаївська мережа «Укрпошти» ну, стала значно краще після війни, навіть під час війни. За словами Ігоря Смілянського, загалом по Україні пошкоджено або зруйновано близько 500 відділень Укрпошти. Загальна сума збитків за березень складає півмільярда 500 мільйонів гривень. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.